На пероні працівники вокзалу «Запоріжжя-перше» допомагають пасажирам пройти до потягу, роз'яснюють, куди прямує транспорт. Поки що нам бів, а будемо що нам підказує. Це київський потяг, який прибув до Запоріжжя вчора о 22 годині, мав їхати до Федорівки. Однак через військову ситуацію під Мелітополем зупинився в Запоріжжі. Чіткого графіку відправлення немає, чекають, коли всі пасажири зайдуть у вагони, пояснює провідник Віталій. Віталій Всіх бажаючих безоплатно. Так, да, так. Да, да. А куди прямуєте? До Львова. Через Київ? Ні. Через Шевченка йде в сторону. На Заходить можна чи ні. Заходьте, заходьте. Так я щоб мовчити. Куди їдете? Отправляю сім'ю за границю. Це куди да. Куда? відправляю родину за кордон, куди саме, куди вийде. Будуть поки як біженці. Це мої діти та дружина. А я залишаюся, я військово зобов'язаний. Якщо викличуть до військомату, піду служити. Будемо боротися. А поки головне дітей та дружину вивезти, щоб, не дай Боже, нічого не трапилося з ними. Ми взагалі та приїхали сюди з Харкова. Ми приїхали з Харкова, забрали дітей із Бердянська, і вже добу я тут, не можу на Харків виїхати. Ви Харків'янин? Із з передмістя. Звідти де все це почалося, із Волочанська. Я псів у цей потяг, але подзвонив брате з Дніпра, каже, там висадився десант. Тож буду тут чекати якогось транспорту. А каси працюють, каси? Не працюють. Нас, саме, каси не працюють. Бось до десяти, у нас те саме, комунікація. каси не З 10:00, які буде розпорядження. Будівля залізничного вокзалу тимчасово не працює. Закриті квиткові каси та зал очікування для пасажирів. Однак, за словами заступника начальника депо з експлуатації Запорізької залізниці Романа Горбаня, не варто панікувати. Виїхати зможуть всі охочі. «Укрзалізниця всі потяги дозволила людям заходити без билетів, щоб добиратися до місця евакуації, чи до місця проживання, чи до близьких, чи до рідних. Всі потяги пускають зараз без билетів. Розклад поїздів теж іде диспершерським графіком. Тобто орієнтуватися на загальний розклад не треба». Не може виїхати до Києва журналіст Микола Різник. Каже, днями приїхав до Запоріжжя через хворобу батька, а зараз намагається повернутися додому, де знаходиться його родина. Але потяг курсуватиме в об'їзд столиці. «От там от потяг стоїть, але зараз його переобладнали під евакуаційний людей, в першу чергу жінок та діток забирають на Львів. Можливо, якщо прийде Інтерсіті з Дніпра і якщо він все-таки буде відправлений на Київ, можливо, доберусь до столиці, сподіваюся дістатися, тому що там родина і має бути там, хоча там…» Зараз найгарячіше. Вже четверту добу залізничники працюють без гарячої їжі та сну, адже обслуговують кілька евакуаційних маршрутів, каже провідник Борис. Скільки пасажирів? Багато? Бо по, по місцях. По місцях? Так. Да. В началі поїзда да. розміщаємо. Ми кожен провідник знає яке місце, скільки там розмістили. Один вагон розмістили, повний вагон. Ти дочер розміщаємо по подіку. Ще ж будуть люди. Подікують Так. Да. Тобто також ще є вільні місця. Є, є. Сьогодні о півдні із Запоріжжя вирушив ще один евакуаційний потяг до Києва, повідомив Суспільному заступник начальника депо з експлуатації Запорізької залізниці Роман Горбань. Зауважив, залізничники не анонсують розклад евакуаційних потягів задля безпеки пасажирів. Нагадаємо, 24 лютого компанія «Укрзалізниця» повідомила, що запустила додаткові евакуаційні рейси з Маріуполя, Волновахи, Запоріжжя, Києва, Папасного, Рубіжного. Щодня маршрути та рейси додаються. Ши потяг від Запоріжжя рушив вчора, 25 лютого. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.